Φεκάρι εδώ θα ψήσω τον αμνό γιατί οι βίγκαν με διώξαν απ' τη γη μου Έλατε κόσμε μου εγώ κερνώ γιατί είμαι φύλακα, και άγγελος του ευθύμου Μουντάνς Για αυτούς οι είναι ντε για μένα ο ντε κολόν έλα Έλατε ψήστες μου καμάρια του λαού με στο του να πνίγει ο γαλαξία. Bye bye, μπάνι. Vegan. Μακριά και αγαπημένη. Γηνοραμή. You know, Διαφορετικά το γιορτάζουμε ή αγοράζουμε.